Po zimní pauze máme otevřený skatepark, otvíračka i na našich stránkách. Budeme mít zase skateový školičky, které budou jednou za 14 dní. Budeme mít pondělní školičku, která bude jenom pro skateáky a ta sobotní ta bude pro všechny, pro skateáky a koloběžkáře. Uh, jezdím tři a půl roku CCA nějak tak. Jednou mě při té právě do skateparku, že chtěl jsem se na tom strachně zajezdit. A právě tady Barry náš uh, úžasnej zprávce, mi vlastně skateboard a od té doby vlastně jsem si koupil skateboard a jezdím. Když je hezký počasí, tak jsem tady skoro každý den, třeba čtyři dny v týdnu. Když je hnusně, tak prostě se hecnu, ale musím se hecnout, ale jsme tady docela často.